හයි බොමුදീതി සුබ රාත්‍රියක් මට්ටමෙන් දැන් නම් තියෙන්නේ 8 වෙලාව අපි අද ආවා බඩවැලෙන්න කාලය යන්න ඔඩිසී කැබ් බීලා ජිස්කෝට්ලහ ජිස්කෝට්ලහ මොකක්දයි කාලා හොඳට ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් එහෙම කරන්න අපි අද ආවා කැෆේ මන්ත්‍රේකට මාලිගාවගා වෙනින්නම් මීටර් 500ක් විතර කඩොලාස්සර පැත්තේ දෙද්දි තියෙනවා ඔයාලා හොයාගන්න පුළුවන් යටි ලොකේෂන් එක පෙරසේ නදීජ් පේනකෙරේ හදීජ් කුඩ වල ගිය පොසා වෙන අයන් කැෆේ එකට හායි හදීජ් වී ආවා ඇවිල්ලා ඕඩර් කරා දැන් ඔරියෝ මිල්ක් ෂේක් එකයි චීස් චීස් පාස්ට් එකයි මොජිරෙගා අයිකල් බර්ගර් එකක් දැන් හැමදික ඇතුල හැදෙනවා සුදු සුදු කාලා අපි හැමදිකේ ලකන් මෙතනක් ටක් ටික් ඔයිස්තා වා මොජිටෝ එකයි හොරියෝ ෂේක් එකයි චීස් මාස්තා එකක් ආවා රස බලන්න පටන් ගන්න දෙන්නේ නෑ නක් මොජිටෝ එක අපේ මික් එක. බලන්න මේ පටන් ගන්න හ ක ිගෂෝ දි සෙකරකරයි. ිෙකේ හොැකේ හේර දළැන්ය Legisl也ofින. ජකි entreprene եේ ziemlebenлось解 olun. ගුු දව කෝ තොා පලගුථ viajeෙර කෙ mosб覺. එග ඇග෕යස්. එ හසවසිඳොන ඔගේ ෂේක් එකේ වැඩ අවසන් කරා රසට තියනවා චොකලට් හොදට පටන් ගන්න ද චීස් පාස්ටා එක. ඉත බලන්න චීස් තියන මේ බලන්නු පුතේ දේරෙන්න තියනවා චීස්. එක කටක් කාලා කියන්න කොහොමද රසය චීස් රස ඉතිරෙන්න දිනම් බිරහක් අපේ චීස් කට්ටා වරුනේ වරුනේ සුපිරි මේ මේ චීස් විතරයි චීස් විතරයි චීස් මේකේ อริกาโน่ डालනවා. ඒකේ රසේ සුබදෙම වටේ තියෙනවා. ඇවිල්ලා රහ බලන්න. සෙට් වෙනවා. වන් ඩවුන් කිස් තියනවා කියන්නේ නාන්න තියනවා. දැන් අපි චීස්. ඊටත් වඩා නාලා තියෙන ස්කොට්ට්ව කන්න යන්නේ. බැලුවම පේනවනේ සුපිරි කියලා. දීස් කෝඩ් එක ම්ම් අඩෝ සුපිරි පරිපරිතයි මේක කාලෙට මේකල් වල කොහොමදද යන්නේ මන්න ඉන්දියාය මම දන්නේ අපි try කරලා මම සාමාන්‍යයෙන් මුචිර බොන්නේ නැහැ. ඒනවන මේක අත කර. මන්දේ grande මන්දේල කයි දේන චීස් කොත් වලින් හොඳ මේක මේක. ඒක බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මට රායි. මේක මේ කංචේස් නෙමෙයි දාචිස් දාලා ගහන්න කියලා යිසර් ටවයනවා. ආ ඒකනම් ලේස් ටික වෙන වෙනම විස්තර කරන් දෙයි වගේ. බන් තියනවා. සොසේජ්ලේ එකක් තියනවා. චීස්ලේ එකක් තියනවා. ඒකේ මං හිතන්නේ විතරක් තියනවා. මෙතන චිකන් තියනවා, තක්කාලි තියනවා ඊට පස්සේ. ඩූනු තියනවා, බෝවා තියනවා, ආයි චිකන්ලේ එකක් තියනවා. අක්කායිලේ එකක් ගෝලේ එක්ක කරාපස්සේ බන් එක දාන්නේ. ප්‍රයිස් තියනවා. හ්ම්. ෆ්‍රයි එකටින් එන්න ඕන අවසාන විනිශ්චය. ආ, කැමත්ත තමයි. තට්ටුවකට ගල වැඩි. තව එකක්. මන්ටි තියනවා මේකේ තට්ටු තට්ටු දෙනවා. 18ක් 20ක් කේප් කකර කකර වැඩ ශ්‍රේෂ්ඨයි. කණ්ඩායම තේජස. පොකස් වෂින් අනුකලනය කරනවා වගේ සීන් එකක් යන්නේ මෙතන. කඩනවා කනවා කඩනවා කඩනවා කඩනවා. අර බනිස් කැල්ලක් දෙනවා. මම හිතන්නේ කියලා අන්තිම කණ්ඩායත් ආරියමාරුයි මේ. රි හයක් විතර උසර තියන අපි ලේයර්ස් ඕකත් කැවකට 10න් 10ක් 10න් 11ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. කෑම සුපිරි කතාවක් දේන්නේ නැහැ සුපිරි. 10 ඊට පස්සේ டனත් හොඳයි. කට්ටියත් හොඳයි. සුපිරි කාලමිට යන්න පුළුවන්. ඉඩක් තියෙනවා. උඹලා දානවා කිව්වා. අපිත් බලන්න டனස්පිරී. 10. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න මේකේ බී විස්තර ගණන් අනමන ටික දාලා තියෙනවා. ඔරියෝ ෂේක් එක දුවා. IPL කොත්තුයි පාස්ට් එකයි කෑවා. හ්ම්. චීස් චීස්. ඉතින් නම් දැන් අපි යන්නේ ක්‍රීබ් එක මෙතනින් අවසානයි සහෝදරවරුනි. අපි කැෆේ එකට යනවා. ආයි ගෝල්ඩ් බයි එහෙනම් හැමෝටම. අපි යනවා. ආයි ජය වේවා. phenomen required ooh क钱 apat ess poured… व्य maior notöt? favour of kommt आपी भिया भाel गाया i